Vážení přátelé, mé jméno je Bronislav Ostřanský, jsem vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu Akademie věd a v následujících minutách bych vám chtěl popovídat o islámu. Islám je monoteistické náboženství, ano, tedy. Jeho věřící věří v jednoho jediného Boha. Je to náboženství, které je druhé nejrozšířenější po křesťanství, ale zároveň nejrychleji se šířící, takže je otázka času, kdy se stane tím prvním nejrozšířenějším. A zároveň je to náboženství, které je suverénně nejdiskutovanější, jak jsme se mohli před několika málo lety přesvědčit i v českém prostředí, kdy debaty velice bouřlivé a často plné vzednutých emocí zaplnili český internet, ano, sociální sítě a tak dále. Takže ovšem o tom my hovořit nebudeme. My se v následujícím výkladu zaměříme na ty klíčové body. Abyste si mohli udělat sami představu, odkud islám vzešel, v co muslimové věří, jaké jsou základní body, kterých by se měli držet ve svém životě. Takže si pokusíme, pokusíme nastínit takovou slučnou stručnou faktografii a abych nedělal uspavače hadu, tak se pokusím, abych byl zvížný a stručný. A začneme tím prvním bodem výchozím, ano, kterým je rozšíření. islám. v dnešní době má zhruba miliardu a půl, až dvě miliardy, následovníků prakticky po celém světě. Přesné číslo neexistuje, nejčastěji se ty odhady pohybují právě ve zmíněném rozmezi. Islám je náboženstvím dominantním, anebo velice zastoupeným ve více než 50 zemích po celém světě, které se táhnou od Maroka na západě až po Filipíny na východě, když to takhle zhrneme, od subsaharské Afriky až po střední Ázii. Tady je třeba říct si, že v dnešní době existují muslimské menšiny tež v Evropě, ve Spojených státech amerických, v Austrálii, v Jižní Americe, takže je to náboženství, které je skutečně rozšířené po celém světě a jeho projevy a prožívání se často velice liší. Takže někdy taky najdete v publicistice, že se píše o různých islámech, ano, v různých koutech světa a podobně. Tady je třeba doplnit jednu důležitou věc. Velmi často lidé pletou dohromady dva pojmy, muslimové a arabové. Arabové dnes tvoří přibližně pětinu celkového počtu věřících a jsou soustředění v oblasti tak zhruba od Maroka až po Irák. A ta tvoří historicky, kulturně to srdce muslimského světa, nebo v úvozovkách světa islámu. Ale jsou mimořádně důležití právě kvůli svému jazyku, protože arabština hraje v islámu zcela stěžejní roli. Muslimové věří, že lidem se dostalo zjevení od Boha právě v tomto jazyce, ve kterém je jejich svatá kniha Korán. Tak. Pokud bychom měli výjít od základních věroučných bodů, islám je monoteistické náboženství a samotní muslimové si velice zakládají na tom, že jejich víra v jednoho jediného Boha je. Absolutní, ano, bez jakýchkoliv kompromisů. Což je mimochodem bod, který často vytýkají jiným monoteistickým náboženstvím, konkrétně judaismu a křesťanství, když tvrdí, že u nich v tom vnímání jedinosti Boží došlo k určitým kompromisům a následně zdůraznují, že islám skutečně vychází z naprostého a absolutního monoteismu. Tomu se v Arabštíně říká Tauhit. Tauhit je stvrzení jedinosti Boha. To znamená nejenom, že Bůh je jeden, jediný, ale je jednolitý s ničím, nesrovnatelný a jako jediný smí být uctíván. Tady tento bod se odráží ve vyznání víry. Tomu se arabsky říká šaháda, a ve vyznání víry se praví: Není božstva kromě Boha a Muhammad je posel Boží. V té první části vyznáním, že není Boha kromě Boha, ano, tedy Boha s malým B, kromě Boha s velkým B, ano, se věřící, přihlásí právě tady k tomuto, k tomuto uh, absolutnímu monoteismu a tím, že vyzná, že Muhammad byl posel boží, zároveň přijímá jako pravdivé a závazné to, uh, co uh, skrze proroka ano, uh, Bůh lidem vyjevil. Tady toto vyznání uh, víry, šaháda, no byla někdy nazýváno prvním z tzv. pilířů pěti pilířů víry. Dalším pilířem je modlitba. Muslimové by se měli modlit pětkrát denně, přičemž v pátek by se měli modlit společně. To je kolektivní modlitba, která se odehrává v mešitách k tomu určených. Dalším pilířem víry je půst v měsíci Ramadánu, kdy by se muslimové od rozbřesku do soumraku měli vyhnout jídlu, pití, sexuálnímu styku a dalším aktivitám. No, další důležitý bod je. Zakát. Ano, zakát v Arabští označuje něco, co bychom mohli nazvat náboženskou daní. To znamená, že muslim je povinen, pokud jeho majetek překročí určitou mes, z něj odvádět část, určitou část ve prospěch celku. A tento bod bývá často, často zdůrazňován Jakožto uh, doklad uh, společenské solidarity uh, muslimů a soudužnosti uh, obce. A konečně uh, poslední povinností je uh, vykonat uh, pouť do velkou pouť do zvanou hadž, která uh, se. Uh, Provádí v přesně vymezeném čase a její součástí jsou přesně předepsané rituály, což je na další, na další eh, povídání. Tady eh, toto co jsme si říkali? Ano, těch pět pilířů víry často bývá zhrnováno cizím slovem ortopraxa, ano, tedy správné počínání. Protože jak často ve výkladech o islámu zaznívá, tak u muslimů je klíčové nejenom to, v co věří, ale hlavně jak konají. Ano, tam často bývá opakováno, opakováno to kliše, že víra bez skutku je mrtvá. No, takže muslimové mají předepsáno, jak před chvíli zaznělo, vykonat některé, některé skutky, které jsou závazné a které jsou povinné a jejich, jejich víra by měla zahrnovat určité věroučné body, které ovšem na rozdíl od tady tohoto známého zhrnutí těch pěti pilířů islámu není, není jednoznačně formulováno, ale zahrnuje víru v proroky, ve zjevené knihy, v smrtné určení člověka, to znamená odměnu či trest na onom světě, tak Tady je třeba, tady se zastavíme, víra v proroky a zjevené knihy. Muslimové totiž věří, že zjevením, které se dostalo prorokům Hamadovi zhruba někdy na počátku 7. století našeho letopočtu, se uzavřel určitý proces, kterému se říká dějiny proroctví. Ano, jinými slovy, že Bůh komunikoval s lidstvem od samých počátků, aby jim dával návod, jak správně žít a jak respektovat jeho přikázání. Tady je potřeba připomenout, že to vnímání historie ano, tímto náboženským prismatem je vzestupné lineární. Ano, to znamená, že když to, když to řeknu, jinak že od prvního člověka, který podle muslimů byl zároveň prvním prorokem Adam, ano Adam je Adam, se ta boží zvěst vynula celými dějinami. A skrze vystoupení velkých postav z níž mnohé známe pod jinými jmény ze starého zákona, byly lidé nabádání, instruování, poučování. Ano, byla, byla s nimi tedy vedena komunikace. No, a jak muslimové věří, tak i lidem před zjevením islámu se dostalo jistého podílu, na božím zjevení, ale toto, tento podíl nebyl úplný. Často ta slova proroků no, byla zdeformována, pokřivená. No, takže když to zhrnu, muslimové věří, že Bůh komunikoval s lidmi od samého počátku skrze vystoupení dlouhé řady proroků, ale teprve vystoupení Muhamadovým, který žil zhruba v letech 570 až 632 našeho letopočtu. Teprve s Jevením Muhamadovým se lidstvu dostalo úplného, neskresleného slova božího. A tady toto slovo boží bylo sebráno, ano, a byla z něj poskládána, ano, z těch jednotlivých útržků zjevení, protože proroku Muhammadovi, a muslimové věří, se dostávalo zjevení a, po dlouhou dobu. Tak e, toto zjevení bylo poté e, poskládáno ano, do knihy, která se jmenuje e, Korán. Ano, český Korán, v arabštině je to Al-Kurán, což znamená doslova čtení nebo recitování. A muslimové věří, že tady tato Toto svaté písmo jejich je dokonalým a autentickým zjevením, které završuje komunikaci Boha s proroky. Proto taky prorok Muhammad bývá někdy nazýván pečetí proroku. Dále jsme si říkali zjevené knihy, tedy. Bod, který patří k článkům víry, protože muslimové věří, že jako prorokům Muhammadovi se dostalo zjevení Koránu, tak i prorokům před ním se dostaly určité knihy. Ano, muslimové potom dále, dále věří v posmrtný život. Ano, to znamená, že smrtí vše nekončí, ale člověk poté, je souzen, ano. Když skončí, když skončí tento svět, tak přichází okamžik z mrtvých stání a okamžik soudného dne, ano, kdy lidé jsou souzeni podle toho, co vykonali, jak smýšleli na tomto světě, a muslimové věří, že dostanou odměnu nebo odplatu podle toho, jak si počínali. Ano, že skončí tedy v nebi, nebo skončí v pekle. Muslimové také věří a to je důležitý bod důležitý v existenci dalších živých ano, bytostí, než jsou lidé. Takže vedle, vedle lidí, existují tež andělé, kteří byli stvoření ze světla a džinové, které znáte určitě z různých pohádek a ti jsou vnímáni jako bytosti, které byly stvořeny z ohně bezdýmného. Takže zatímco člověk, jak říká tradice, byl vytvořen z hlíny, ano, do které byl vdechnut životodárný duch, tak andělé byly vytvořeni ze světla, jsou to bytosti nepohlavní, jsou to bytosti dobré, Džinové ti jsou bytosti pohlavní a mohou být dobří a mohou být špatní. Ano? A džinové mohou být muslimové, mohou být nemuslimové. No? A džinové mohou pomáhat a také můžou škodit. A když se podíváte třeba do pohádek Tisíce a jedné noci, správně bychom měli říkat knihy Tisíce a jedné noci, protože z velké části to vůbec žádné pohádky nejsou, Také tam uvidíte dlouhou galerii příběhů, kde se objevují džinové. Takže tady je třeba říci, že muslimové z toho svého původního východiska, z pouští arabského poloostrova, se postupně rozšířili po velké části světa, jak jsme si říkali na samém začátku. A v průběhu tady. Toto šíření se, oni na jedné straně šířili svoji víru, ovšem na druhé straně sami přejímali zvyklosti obyvatelstva, kde přišli. To znamená, že vnímání islámů je neoddělitelně spojené s různými lokálními zvyklostmi. To znamená, že to, jakým způsobem se budou chovat například muslimové v Egyptě je velice rozdílné, co uvidíte, když navštívíte například nějakou muslimskou komunitu ve Spojených státech amerických. Ale co chci říct, že to náboženství v pohledu muslimů není jenom o duchovnu. A to je taky další důležitý, důležitý rozdíl proti našemu běžnému zdejšímu vnímání. Ano, že náboženství je něco, co se týká duchovního, ano, a ponechává stranou praktické otázky. V islámu to takto není. Muslimové samotní zdůrazňují, že islám je vlastně prolnutí tří okruhů. První, kterému se říká al ano, to je vlastně věrou. Ano, to je dogmatika, doktríny. To, co jsme si říkali. Ano, co člověk věří. To druhé je šaria. Ano, což znamená soubor ustanovení božího řádu. Ano, k tomu se za chvíli dostaneme. To znamená, jak by člověk měl konat jak bys měl počínat v různých sférách svého života. Za chvíličku to rozvedeme. A to třetí je hadára. Hadara kultura nebo civilizace. A tam spadají různé zvyklosti, obyčeje, tradice, postupy, praxe, provázející člověka od dětství, ano, od kolébky až po hrob. A to, jakým způsobem jsou ty různé zvyklosti prožívány, ano, to je často velmi podmíněno nejenom ohledy náboženskými, ale různými lokálními zvyklostmi v té či oné části světa. No, ale vraťme se, vraťme se zpátky k tomu druhému okru, který tady zazněl. To je slovo šaria to šaria vyvolává velké emoce mezi nemuslimy. Často bývá vykládáno jako islámské právo. Šaria je mnohem více. Je to soubor, ustanovení, o kterých muslimové soudí, že nepocházejí z tohoto světa. To znamená, že jejich zdrojem, je nadpozemská, ano, neboli, jak se říká, transcendentální moc. A je to soubor ustanovení, které nějakým způsobem ovlivňují život člověka. Nejedná se tedy jenom o právní předpisy, ale tež o zásady, co správně věřit, jak si počínat, i otázky etické. To je velmi důležité. Islámské právo, varabštině zvané fik, je disciplína, která vykládá tady tento soubor ustanovení. Šaria tedy ovlivňuje, nebo správně bychom měli říci, má ambici ovlivňovat. Ono totiž uh, uh, islám je náboženství. a jako takové to není prosím vás žádný software, to znamená, že jsou muslimové, kteří svým náboženstvím žijí a je to středobod všeho. Je to pro ně to nejdůležitější. Je to něco, co prožívají naplno a co je ve středu jejich pozornosti. Ale potom je... Nejméně muslimů, kteří jsou muslimové, protože se narodili v muslimském prostředí a berou toto jako součást své identity, o kterou třeba se nemusí příliš mnoho zajímat. To znamená, že přesto, že jsou muslimové, tak třeba nejenže nepraktikují, co by měli jako muslimové praktikovat, ale v podstatě se o své náboženství až tak moc nezajímají. No a mezi těmito dvěma krajními poly potom najdeme, najdeme různé. Mezistupně. To znamená, že takovéto kliše, které se objevuje v internetových diskuzích, ano, že muslim je buď zbožný nebo, ža, nebo zbožný, fanatický, bigotní nebo žádný, tak to je naprostý nesmysl. Ono podobných nesmyslů je na českém internetu velké množství, ale je třeba to brát s velkou rezervou, nebo respektive je třeba být obezřetný, pokud jde o současné, řekněme, informace o islámu na internet, je třeba být kritický k různým zdrojům, protože o islámu najdete například na sociálních sítích neuvěřitelné nesmysly, které sdílí neuvěřitelné množství lidí a často velice vzdělaných i kriticky smýšlejících. Ale zpátky k tématu. Tedy šaria je určitý, určitý komplex, zásad, ano, ustanovení, které se týkají celého, života. Dotýkají se taky stránky etické. Tady, a tím se pomalu blížíme ke konci, se dostáváme k bodu, který se nazývá střední cestou. Střední cesta je cesta vyhýbání se extrémů, ano, držet se stranou krajností. To je, to je bod, který muslimové velice často zdůrazňují, zejména když se baví s nevěřícími, tak oni často říkají, že oni jsou tím lidem středu. Ano, ahl al-wasad, tedy lidé, kteří se vyhýbají, kteří se vyhýbají krajnostem. A to se, projevuje, to se projevuje ve všech ohledech. Tady toto muslimové zdůrazňují, ať už se hovoří, jo. Ekonomice, ano na jedné straně je ten bezůzný kapitalismus, jo, kde e, zisk za každou cenu může jít přes mrtvoli, ovšem na druhé straně e, je to e, rovnostářství, které ubíjí hospodářskou soutěž ano, a jak musíme zdůrazňují, prorok sám byl obchodník. Jo, to znamená, že e, věříci jsou vybízení k tomu, aby se snažili. No, postarat se o sebe, aby se snažili něco třeba dokázat, ale zároveň je kladen důraz na určitou společenskou soudržnost a solidaritu a charitu. No, tady tady toto, tato střední cesta se objevuje, objevuje v nejrůznějších oblastech. To je, to je bod, na který v diskuzích s muslimy narazité, ať už se hovoří o politice, nebo třeba o sexuálním životě. To je, to je jeden z krásných příkladů, na kterém se to dá demonstrovat. Muslimové často, budu parafrazovat, jejich argumentaci říkají, že i v této oblasti oni se vyhýbají dvěma extrémům. Na jedné straně je celý pád, to znamená odmítání sexuality, naprostá zdrženlivost, která může být motivována různými důvody, ano třeba mnižstvím, jako extrém, který může vycházet z určitých náboženských představ. Ovšem, na druhé straně zase považuji za extrém bezúzdnost, některá neregulovanou sexualitu, která potom vede k různým, k různým projevům, jako je promis, kvita, prostituce, rozvodovost, pornografie a tak dále, což často muslimští kritikové vytýkají právě v jejich pohledu pro západu. Ale sami zdůrazňují, že sexualita je dar, to znamená lidé od dar od Boha, lidé by jej neměli odmítat, ale... Zároveň by neměli být bezúzní a měli by nějakým způsobem respektovat daná pravidla. Islám, jak jsme si už naznačili, vznikl v sedmém století našeho letopočtu. Ano, to znamená ve společnosti, která byla naprosto odlišná od té naší, Jenomže v dnešní době muslimové v 21. století často musí řešit otázky, které v době, kdy došlo k formování jejich náboženství, řešeny by nemohly. A tady je, tady je třeba říci, že toto ano, snažení se vyrovnat se s potřebami dneška, vede k obrovské pluralitě názorové rozrůzněnosti a zároveň dynamice v současném islámu. To znamená, že současnost není taková, že by muslimové ano, jako nějaká zlořečená masa tahly za jeden pro vás proti nevěřícím, ale muslimové sami se v dnešní době často přou. Jaký je ten správný výklad islámu, jak by měli muslimové přistupovat k fenoménům, které v době, kdy k formování jejich náboženství docházelo, ještě nebyly na světě, ano, jako například demokratické principy, politický pluralismus a tak dále. Zkrátka, v dnešní, v dnešní době. Eh, dochází k tomu, eh, co eh, někteří eh, odborníci, publicisté poeticky nazývají eh, bojem o srdce věřící. To znamená, že o eh, srdce, ano, o mysl eh, věřících eh, bojují různé výklady islámu. A v té široké škále různých proudů, ano, a cest e, najdete, najdete obrovské rozdíly. Na jedné straně jsou takové pohledy na islám, e, které je, jejich stoupencům nikterak nebrání začlenit se e, například do běžné vůzovkách západní společnosti, aniž by e, tím přišli o svou vůzovkách muslimskost. Na druhé straně ovšem existují i takové proudy, které jsou e, se zdejší, ano, já používám vozovka a západním způsobem života naprosto nekompatibilní. To jsou, ano, ty různé, různé eh, radikální výhonky, které novináři často nazývají džihadisté a, a podobně. Takže eh, tady, je, tady je třeba, třeba říci, eh, že z islámu každý den, ano, když se podíváte, když se podíváte do spravodajství, eh, vychází mnoho dobrého i mnoho zlého a právě pro tuto rozrůzněnost ano, a dynamiku eh, neradno některá generalizovat. Ano, islám není ani černý, ani bílý. Eh, islám je eh, fenomen, který neustrnul někde eh, v šerem dávném věku, neustále se vyvíjí eh, a eh, máme-li máme eh, se s ním... Eh, nějakým způsobem vyrovnat. A to je téma, které je pro Evropu stále více a více naléhavé. Je potřeba jej hlavně poznat. To je klíčový bod. To znamená snaha o věcnost a o poznání. Nikoliv nenechat se omezit nějakými ideologickými, klapkami na očích. Tak, takže tady bych skončil. Děkuji vám za pozornost a kdyby vás něco z toho, co jsem tady říkal, zaujalo, nebo byste chtěli třeba doporučit nějaké čtení a podobně, tak mi můžete napsat kontaktní údaje na mě. Najdete na stránkách Orientálního ústavu Akademie věd www.orient.cas.cz Naschledanou.